Скільки ще хрестів Витишуть нам убивці, Скільки ще блокпостів Вражі гармати Знищать, Скільки сиріт тавдів Лишиться на узбіччі І поплеве човнів Наших героїв вічність. Скільки котлів для нас Хтось припасе на потім, Доки ще ця війна Буде тривати, Доки Доки нам круки п'ють кревцю із вен ростятих, Гинемо ми в бою, Тілом прикривши брата. Кажете, в нас Сато? Тішитесь перемир'ям? Так, як не ми, то хто? З кого вам дерти шкіру? Вибрали, то й терпіть, Наші протести гасять. Може, пора одвідти «Вам й перед нами скласти!» Знаємо, в нас війна, Ворог у вікна пнеться, Але живий Майдан Досі ще в нашім серці. Ми ще не всіх падлюк Вигнали з теплих крісел І не відтяли рук, Що до кишень нам лізуть, Нищать в країну вщент морем поколіна по коліна. Доки терпіти ще як наші діти гинуть, треба на два фронти, встанем, аби не пізно. Гнів наш священний визрів битися за вітчизну. Я вже дозрів, а ти –